هلا مرحبا مليون بضيوفنا الغالين عدد ما يلوح البارك ويخيل خياله بحفل الكريم الوافي معرب الجدين هلا مرحبا مليون هلا الطيب لا من نقص تخاف فلا لي وبالمحتاج بالمحتاج ما لبعده ومبروك يا كلام جينا لكم هني حس الله يدي مفرحكم كل يوم وحيد ولا ضار هذا وصل جديد لا لا يا قلبي لا تنسى لازم كل يوم وحي ده ده